يا طير الغرد بالفرح والتهاني هنيكم يا عزوتي قدوم مولود احمد لفانا وربي اللي عطاني عبد الله افرح عزوتك صار موجود يا مرحبا بحمد عريب المجاني أحمد حفيد سعودي وهو منبع الجود أحمد حفيد سعودي وهو منبع الجود <تصفيق> <تصفيق> يا طير غرد بالفرح والتهاني والتهاني هنيكم يا عزمتي قدومي مولود الله الله الله يا طير غرد بالفرح والتهاني هنيكم يا عزمتي قدومي عزوتك صار موجود، يا طير غرد بالفرح والتهاني، هنيكم يا عزوتك دوم مولود، أحمد اللي فانا وربي اللي عطاني، عبد الله افرح عزوتك صار موجود، يا طير غرد بالفرح والتهاني، هنيكم يا عزوتي دوم مولود، يا مرحبا بأحمد عريب المجاني، أحمد حفيد سعوده من بعد حب تعلم له شهود يا مرحبا باحمد عري بن جاني احمد حفيد سعوده هو من عبد الله ابن سعود حلو المعاني حب تعلم الخلايق له شهود يا طير غرد بالفرح والتهاني هنيكم يا عز وجديد دوق احمد حزيد سعود ضالك اليماني سعود الخليفه بن كم موجود، أحمد حفيد سعود طلق الخليفة بالكرم ملح. يا طيل غرد بالفرح ماني جعل الفرح ياكم موجود، يا بالفرح والتهاني، هنيكم يا عزبتي دوم موجود، يا طيل يغرد بالفرح والتهاني، هنيكم يا عزبتي دوم موجود يا بالفرح والتهاني هنيكم يا دوم الفرحه وربي اللي عطاني عبد الله افرح عزبتك صار موجود يا طيب غرت بالفرح في هنيكم يا عزبتك دوم مولود احمد الفرحه وربي اللي عطاني عبد الله افرح عزبتك صار موجود اب احمد عبي بالمجاني احمد حفيد سعود وهو مبعرجوز عبد الله ابن سعود حلو المعاني حب انت علم الخلايق له سعود يا مرحبا احمد عبي بالمجاني احمد حفيد سعود وهو مبعرجوز عبد الله ابن سعود حلو المعاني حب انت علم الخلايق أحمد حفيد سعود طارق يا سعود الخليفة بالكرم ما حدود يا بلغة بالفرح ولا مالي اجعل الفرح بيا مقدوم موجود أحمد حفيد سعود طارق يا مالي سعود الخليفه بالكرم ما الحدود يا بالفرح ولا مالي اجعل الفرح بيا مقدوم خمسة خمسة ثمانية سبعة